З 2009 року ми завдалися ціллю створити перший такий, провести в Києві міжнародний київський марафон. От, ми рік його готували і у 2010 році, 16 жовтня, він відбувся. От, він, скажімо так, цей марафон, він, як би, положив початок такого бігового руху. Власне кажучи, в Києві я, власне в легкій атлетиці ніколи не виступав. Я прийшов зі світу єдиноборств, Я займався Ківкушинка і карате. Я виступав і на міжнародному рівні їздив, виступав на змаганнях. Але біг це була якби невід'ємна складова. вона і зараз є невід'ємною складовою любого виду спорту. Ти боксер, чи ти там я не знаю, навіть ти плавиш чи на велосипеді їздиш. Бігають усі. Ось а, і от власне коротше, ідея прийшла, щоб а, створити такий масовий захід в Києві. От. І власне вже біля цієї ідеї почали збиратися ті люди, які вже якісь мають певне відношення до спорту. Коли ми прийшли в Федерацію легкої атлетики, сказали, що ми хочемо створити такий марафон. Коли ми навіть робили перший марафон, ми перекрили в Києві таку територію, яку, досить, яку до цього часу ще ніхто не перекривав. Навіть пробіг під каштанами, тому що вони перекривали лише 5 кілометрів. А і тут дуже дуже багато було супротиву зі сторони там державної автомобільної інспекції, тому що вони були власне кажучи, в шоці як це ви хочете перекрити там, бігайте собі на окружні? Бігайте на стадіонах, там, наприклад. От, але я вам скажу, що вже за цих 5 років думка помінялася, і вже йде зовсім інше розуміння і укультурення цього процесу. Да, і люди вже розуміють, що а, дехто сюди спеціально їде в Київ, щоб пробігти марафон, наприклад, вітіско спортивне відео.